Quan el lector lectora obri el llibre es trobarà un retrat d'un barri molt peculiar, dels més peculiars d'Europa, i que, contra tot pronòstic, diríem, s'ha mantingut ferm, amb molta voluntat de, de, de ser lliure, i d'alguna manera ens dona esperances de que per molta, molta codícia que hi hagi, per molta voluntat de convertir espais en zones absolutament diguem, higienitzades, eh, com deia algú, la vida sempre pas. I el cas del barri xino, el cas de Raval, és un exemple de com la vida sempre sobrepasa en contra de buròcrates i en contra de capitalistes furibuns. Jo crec que hi ha una contradicció entre aquesta racionalitat instrumental que vol ordenar tot, que tot sigui molt bonic, molt previsible, i i, i diguem, això d'alguna manera estrangula la ciutat, no estrangula la, la creativitat de la ciutat. Jo crec que està passant a Barcelona, perquè està passant aquí al Raval, que efectivament s'està... s'està est matant aquests espais, aquests intersticis d'autonomia, de llibertat. No? ara Avui en dia, en, en, a partir de les noves cultures de control, com estic dient del civisme i de l'excés de cel, que pot arribar a tenir la, la, la policia, Guàrdia Urbana, Mossos d'Esquadra, Policia Nacional o, Mossos, o, o Guàrdia Civil, fins i tot, amb la gent migrada o amb la, diguem, la gent que, que intenta viure al, al carrer o del carrer, eh, és una molt, molt mala notícia, com dic, no només pel barri sinó per la ciutat. Primer perquè diguem, sap molt greu que, que que hi hagi aquesta manera més o menys inconscient de, acabar amb, amb aquest desordre, no? com ho veu, com, com es veu des de cert punt de vista, més aviat burgès i de classe mitja, jo crec que, que s'hauria de deixar una mica la corda, permetre almenys en, aquestes, en aquests carrers que hi hagués doncs això, no? una, un, uns espais menys fiscalitzats i menys, menys ordenats, si voleu, més desordenats en, en el millor sentit de la paraula, que se continuï afavorint doncs, aquest, aquestes creativitats. Per, no, per, perquè jo sí que crec que a mi sí que em fa por de que s'acabi convertint el Raval en una mena de part temàtic per a turistes i especuladors i si això cau, no? com, com si fos una mena, si fem servir aquesta metàfora bèl·lica, si cau el Raval caurà tota la ciutat perquè ja no tindrem aquest, diguem, aquest referent de vitalitat, aquest referent on, on la gent jove, on, la, on els estudiants venen a, a explorar la nit, a explorar-se ells mateixos, a descobrir eh, noves formes de pensar, de viure, de ballar, de cantar. Si deixem o, o, o, no, o no fem que eh, les, les administracions diríem, responsables siguin conscients de que se pot acabar amb un barri tan original, dels barris més originals que queden en Europa, jo crec, eh, no només passarà, diguem, s'ensorrarà aquesta originalitat de Barcelona, del barri del Raval, sinó de tota Barcelona. No? Per tant, serà una contradicció, a ningú li agradarà, ningú podrà venir a un parc temàtic absolutament desinfectat, de, higienitzat i, i completament eh, diguem, pacificat i atolondrat, amb no? tot de grases mitges eh, flotants i, i, i sense vincles i sense ganes de, de fer coses junts. No? Complicat, eh?, això, <laughs> estem enmig, enmig de la barricada, directament, eh? El llibre parteix del pressupòsit de que l'ordre en què vivim actualment, a les ciutats, en aquest cas com a Barcelona i concretament aquí al Raval, és un ordre producte de moltes violències. Clar, diríem, tot això queda en un nivell com molt teòric, com molt abstracte, i jo la intenció que tenia amb la, amb la meva investigació era contrastar això diríem, empíricament o eh, objectivitzar-ho. No? I per fer, per, per fer aquesta cerca de la presència de la violència en, en, en aquest barri, vaig fer una investigació que tenia dos grans blocs, que un era de caràcter més historiogràfic i un altre de caràcter més etnogràfic. Mm, diguem, un teniria una visió cronològica i una altra una visió més eh, diguem, diacrònica i en certa mesura comparativa. Una part, direm important de la, del relat del relat historiogràfic, té la seva, el seu centre aquí on som ara, que és la, la, la casa de la, de la Misericòrdia, que era eh, des del segle eh, XII, ja era el, el centre de la, de la trama assistencial d'aquestes cultures de control. Oi? Perquè jo el que em vaig interessar era, en aquesta part historiogràfica era fer un relat historiogràfic, però com evidentment ja s'havien fet diversos i, i tots direm, ben fets, ben contrastats, jo volia fer, no, no, per no fer el mateix, volia centrar-me simplement en les cultures de control, en com a partir d'un moment de segle XVI comença a augmentar molt la població de les ciutats això crea una sèrie de problemes. Hi ha també un procés d'expropiació, d'acumulació de, originària, que diria Marx, de les terres comunals i de forma que forcen a molta gent de de, dels voltants de, de Barcelona a venir a les ciutats, a buscar-se la vida, perquè els han expropiat les seves eh, recursos de, o les seves forces productives. Llavors, se concentra moltíssima població aquí, eh, la qual se li, se li obligarà, vindrà ja obligada a treballar i si no acaten diríem, aquesta, aquest nou ordre, que comença ja a ser producte industrial, eh, doncs hi ha una sèrie de cultures de control que o el forcen a treballar o el fiquen en aquests espais que són espais de contenció de confinament. No? Penseu que el barri sempre ha estat a la, la porta de l'entrada de Barcelona, la, eh, i llavors hi aquí on se concentrava la gent que l'expulsava o la gent que no la deixaven entrar i dintre de la gent que es quedava aquí a Barcelona, la gent que no volia treballar, que no podia treballar, se li obligava a ficar se en aquests espais direm, de confinament. Per tant, com dic, aquesta, aquest, aquesta, aquest relat és interessant de veure i és molt eloquent de veure com ha passat de ser un espai de confinament de població, diríem, ara diríem, vulnerables, gent diríem, amb problemes o gent també eh, combativa, i des del segle XVI fins a gairebé a finals del segle XX, i a partir de, podríem, podríem posar la data aquesta també mítica de les Olimpiades, una mica després, comença a transformar-se la, la seva funció de contenidor de problemes socials i de confinament de gent diríem, no desitjada o indesitjable directament, comença a ser un lloc d'expulsió de població. Eh, i entra allà amb en una altra lògica global, econòmica, que com sabeu doncs té a veure amb l'especulació, amb la conversió d'un barri, amb, sobretot en aquest cas cèntric, i proper al port, i amb la seva història precisament eh, original i, i important de, de, de, de bohèmia a tota Europa, comença a ser un barri cubejat pel gran capital, pel capital inversor, i llavors el que implicarà doncs, serà expulsió, i com dic, de manera molt, eh, molt violenta, amb violències directes, violències objectives i subjectives, eh, d'expulsió de població. Amb això ja entrem a l'etnografia, que és una etnografia centrada en un carrer, en un dels carrers que encara, diríem, eh, recorden o, o, o rememoren o evoquen el, el mític barri xino, que és el carrer del Rubador de Barcelona, i allà, doncs, me'n passo uns tres anys eh, allà instal·lat i, i, i visquent eh, aquell, aquell carrer, en seves seus eh, eh, xocs, diríem. No sé si heu sentit que aquell carrer, les, les treballadores sexuals, perquè és dels últims carrers on encara hi ha eh, prostitució eh, diguem, a l'aire lliure, no? open air, eh, i, i en certa mesura autònoma, les prostitutes li diuen aquell carrer la Franja de Gaza, Perquè? Com sabeu, hi ha tota la panda dels, dels pisos diram, de números senars que són encara pisos diram, antics, amb alguns restaurats, altres no tant. I en canvi, la banda, sobretot a partir del, del carrer Sant Rafael fins a Sant Pau, tota aquesta plaça de Salvador Seguí que han convertit en un, un espaint de renova, que, que diria el Martí Abella, el, el, el director de Procivesa de renovació lògica de persones. No han posat Pues la Filmoteca, en un seu moment hi havia l'Institut d'Estudis Catalans, hi havia també una sèrie de, de restaurants, així de, de més també, com dic, bohemis, i eh, clar, aquí hi havia un tipus de població que és antagònica en molts sentits, a nivell de classe, a nivell de procedència nacional, ètnica, com, com volguem trobar-lo, eh, en relació als habitants tradicionals d'aquell barri. Llavors, aquí hi ha pues, unes friccions, i unes lectures, en certa mesura, se poden interpretar com gairebé neocolonials, o, o el que alguns autors anomenen un no-colonialisme urbà. Diríem en aquesta franja de gas, en aquest carrer d'enrobador, seria on és més visible aquesta, aquest procés de colonització d'unes classes socials amb uns interessos, amb unes motivacions, amb una socialitat, amb una forma de, de relacionar-se Eh, diríem, completament antagòniques a la banda de gent treballadora, eh, venedors ambulants, treballadores sexuals, en fi, dealers eh, i gent que es busca la vida com pot eh, fora del mercat institucional de treball i de d'oci, que com gairebé direm, progressivament eh, bans, eh, li va circunscrivint el seu espai d'autonomia i cada cop una o dues. De fet, les mateixes treballadores sexuals ja en els anys que jo ja les separava amb elles, ja estaven combinant el treball de sexual al carrer amb feines,m de, de neteja, el que fos o de, o de cura de gent gran. I ja últimament directament ja se les' han tret fora del carrer i estan eh, treballant en hospitals o netejant el que sigui. La banda dels, dels nois dim que també ha havia molta, molt treballó sexual, però sobretot hi havia molts dealers, o, o gent que venia amb objectes de procedència desconeguda, aquests directament o els, han, diríem, o els han ficat en un CIE o els han ficat a la presó o, els han, o, o han aconseguit diríem, que assumeixin aquestes condicions de treball precàries i d'ultraexplotació o directament estan treballant en delibre o alguna cosa així. Per tant, el carrer està bastant diríem, eh, pacificat en, en termes de, del, de, del poder. Diríem. El llibre diríem, té una funció com molt és molt tradicional en termes, si voleu, antropològics, és a dir, eh, fa un registre del de que era aquell carrer en aquests eh, últims anys del segle XX, primers anys del segle XXI, i, i d'alguna manera registra, com feien els antropòlegs, diguem, decimonònics, les formes de vida altres que allà es desplegaven. No? Eh, com dic, una forma de vida gairebé pre... no sé si diré precapitalista, però en qualsevol cas, on hi havia molta gent amb molta més independència eh, respecte al mercat com dic al mercat institucional de treball o d'oci. La gent vivia bastant més al seu aire, tenia més, eh, més, eh, bueno, literalment més llibertat, eh, tenia les seves xarxes socials molt denses, era espai de moltíssima creativitat. No sé si li podríem dir ciutat a Barcelona si no tingués un barri que és un barri, eh, potser, jo crec, sense cap mena de dubte, l'únic espai realment urbà, en el sentit de lloc d'entrada, de, de, de, de sortida de molta gent, de contrastos, de diferents classes socials eh, compartint molts espais, eh, com dic, de moltíssima creativitat, de, eh, de moltíssimes formes de vida altres que doncs, la gent avispada, la gent eh, com direm, eh, interessada, la gent curiosa, és capaç de sin sincretitzar tot això i convertir-ho amb una força diguem, artística o cultural o, diguem, o també diguem, eh, de coneixement no? per, per, per fer coneixement. Per tant jo crec que el llibre té aquesta, aquesta, aquesta vigència, diguem, eh, eh, tenir plasma com una mena de radiografia com es vivia en aquest moment i recollir aquesta, aquest espai absolutament original que hi ha a Barcelona, que és un espai d'imprevisibilitat, és un espai de, on la gent només se coneix de vista o de diguem-ho, o categòricament, i per tant que dona lloc a formes de socialitat completament diferents a les que podem viure, ja no dic al món rural, sinó a les que podem viure a qualsevol altre barri de Barcelona, que són espais, diguem, més, més previsibles, més estables, més pacífics, no? en, el, en el sentit aquest més eh, cívic de la paraula.